Na Vánoce většinou se večer cukroví, perníčky, dělá se bramborový salát, k tomu se smaží kapr, případně řízky. Hodně je to o tom, aby se sešla celá rodina, viděli jsme přátelé, které jsme, na které jsme třeba neměli čas a podobně. Tak začíná to štědrým dnem, to znamená spíš štědrým večerem, i když je to teďka už svátek celý den, že? Já bych jenom předeslal, že je zapotřebí, aby se rodina sešla. No Aha. a jako to tak většina těch rodin to tak dělá, že se snaží třeba s těma nejbližšíma ten štědrý večer prožít spolu. A nebo potom jsou ještě ty dva svátky, že? Hodboží a Štěpána, tak tak aspoň některý ten den, že se ta rodina sejde. No a samozřejmě se slavnostní jídlo dělá. Já myslím, že úplně v prvé řadě je to, že se vlastně sejde rodina. Že je to o tom, že se všichni potkají, že třeba teďka je moderní, že děti odjíždí různě do cizích zemí, takže se vlastně na ty Vánoce vrací, rodiče je většinou vidí po delší době, takže prostě radost, oslava, spoustu dobrého jídla a, a pak dárečky, že? které si myslím, že jsou největší radost pro malé děti, že já jako třeba se něčím co starší, tak tím to méně vnímám. Je pro mě největší radost prostě to, že si sejde ta rodina a vidíme se všichni. Vánoce, tak um, nejlepší je asi uh, koupit živýho kapra a dát ho doma do <laughs> To si nejvíc pamatuju, když jsem byla malá, že jsme se pak nemohli sprchovat a koupat asi dva dny, mož, někdy možná i díl. A pak mamka musela toho kapra zabít, takže to bylo trošku hrozný. Uh -huh. um, no a jinak samozřejmě spousta cukroví, nejlepší vždycky od babičky. Um, no a hodně jídla, hodně, hodně pití uh -huh. a hodně dárku.